Για πολλού ανθρώπου, ο χρόνο είναι ένα εχθρό. Πρέπει να προλάβουμε τον χρόνο για να ολοκληρώσουμε εργασίε και προθεσμίε. Στο σημερινό μάθημα, θα μοιραστώ μαζί σα την τεχνική Πομοντόρο, η οποία σα διδάσκει πώ να συνεργάζεστε με τον χρόνο αντί να τον βλέπετε σαν εχθρό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μέθοδο διαχείριση χρόνου και παρότι είναι αρκετά απλή, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σα αν τη βάλετε σε εφαρμογή. Γεια σα, είμαι ο συγγραφέα του βιβλίου Ακατά Μάχη του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 Που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Θυμάμαι από μικρό, το να μένω εστιασμένο και συγκεντρωμένο σε μία και μόνο δραστηριότητα ήταν μία τρομερή πρόκληση. Ειδικά όταν ήμουν στο σχολείο. Το να διαβάσω τα μαθήματά μου πραγματικά ήταν ένα απίστευτο βάρο και άγχο. Μπορώ να διάβαζα μία σελίδα για μισή ώρα και να μην είχα συγκρατήσει απολύτω τίποτα. Είχα το μυαλό μου τότε σε άλλα πράγματα, στα κορίτσια, στην κυθάρα, στι συγκροτήματα, στι βόλτε, στι κλπ. Το μόνο που δεν σκεφτόμουν ήταν τα μαθήματα. Οπότε το να μένω εστιασμένο σε μία και μόνη δραστηριότητα κάθε φορά είναι ακόμα και τώρα μία πρόκληση στην οποία συνεχώς βελτιώνω. Κάθε μέρα συνεχώς υιοθετώ συνήθειες που με βοηθούν στο να μένω εστιασμένο σε μία δραστηριότητα. Κάτι που μου συνέβαινε συχνά ήταν ότι μπορεί να ξεκινούσα να γράψω ένα άρθρο ή να ετοιμάσω ένα βίντεο σαν και αυτό που βλέπετε και ξαφνικά να χτυπούσα ένα τηλέφωνο. Άφηνα το άρθρο, απαντούσα στο τηλέφωνο μετά βλέπα τα emails μου. Τα emails μου, μου οδηγούσαν σε ένα άρθρο στο Ιντερνετ, το άρθρο μου οδηγούσε κάπου στο Facebook. Από το Facebook πήγαινα στο YouTube και μετά από μία ώρα είχα ξεχάσει και τι έκανα. Και πολλέ φορέ ξεκινούσα δουλειέ οι οποίε έμειναν στη μέση. Σα έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Γράψτε μου ναι στα σχόλια. Κάτι άλλο που μου συνέβαινε συχνά ήταν ότι οι περισπασμή ήταν εσωτερική. Ήταν μία σκέψη. Π.χ. να πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο για προπόνηση ή να στείλω ένα email στον πατέρα μου ή να πω στο γιο μου να κάνει κάτι. Και πολλέ φορέ αυτέ τι σκέψει. Κατάφεραν να μου αποσπάσουν την προσοχή από την εργασία που έκανα. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι ξέρω, εγώ θέλω να στείλω ένα email στον πατέρα μου για κάτι που ήθελα να, να μου ετοιμάσει, και άφηνα τη δουλειά μου, έμπαινα στο email και του στείλα το email. Και φυσικά, από εκεί δεν γυρνούσα σχεδόν ποτέ στην προηγούμενη μου δουλειά. Αλλά έκανα χίλια δυο άλλα πράγματα. Μία τεχνική που έμαθα πριν από αρκετό καιρό και την εφαρμόζω μέχρι και τώρα με επιτυχία, λέγεται η τεχνική Πομοντόρο. Με πολύ απλά λόγια, η τεχνική αυτή σου λέει να κάνει διαλυματική εργασία. Τα βήματα λοιπόν είναι τα εξή. Νούμερο 1. Επιλέξτε μια εργασία που θέλετε να ολοκληρώσετε. Είτε είναι κάτι μεγάλο, είτε είναι κάτι μικρό, κάτι που αναβάλλετε για καιρό. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια εργασία η οποία αξίζει όλη σα την προσοχή χωρί περισπασμού. Μπορεί να το να γράψετε ένα άρθρο ή να πάρετε μερικά τηλέφωνο σε υποψήφου συνεργάτε ή υποψήφου πελάτε. Να τακτοποιήσετε την δουλειά σα. Να δείτε το πεντάλητο βίντεο στο οποίο εξηγώ, πώ να βρίσκετε περισσότερου πελάτε και συνεργάτε μέσω ίντερνετ. Παρεπτώνε. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο δωρεάν. Στο οποίο εξηγώ πώ να βρίσκετε περισσότερου πελάτε και συνεργάτε μέσω ίντερνετ, είτε πουλάτε υπηρεσίε είτε πουλάτε προϊόντα. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν έχω ακόμα επιχείρηση. Τι να του κάνω του πελάτε, κανένα πρόβλημα. Στο τέλο του βίντεο μιλάω για ένα τρίωρο σεμινάριο που διοργανώνω. Στο οποίο θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για το πώ να ξεκινήσετε κάτι δικό σα μέσω ίντερνετ. Μπείτε στο GreekCoach.gr, κάθε το σεμιναρ και δείτε αυτό το καταπληκτικό Πεντάλε το βίντεο, είναι δωρεάν. GreekCoach.gr κάτι το seminar. Λοιπόν, συνεχίζουμε, νούμερο 2. Βάλτε χρονόμετρο για 25 λεπτά. Δώστε έναν μικρό όρκο στον εαυτό σα ότι θα αφιερώσετε 25 λεπτά σε αυτή τη διαστηριότητα και δεν θα επιτρέψετε τον εαυτό σα οποιαδήποτε διακοπή. Μπορείτε να το κάνετε, άλλωστε είναι μόνο 25 λεπτά. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στη συγκεκριμένη εργασία μέχρι να χτυπήσει η ειδοποίηση. Αφοσιωθείτε στην εργασία που έχετε μπροστά σα. Για τα επόμενα 25 λεπτά. Αν σαχνικά συγκεντοποιήσετε ότι έχετε και κάτι άλλο να κάνετε σε αυτή το μυαλό κάτι, α πούμε σαν σκέψη, το στο χαρτί. Αυτό μόνο. Νούμερο 4. Όταν τελειώσει ο χρόνο και χτυπήσει η ειδοποίηση, βάλτε ένα νι, ένα τικ, στη χαρακτήρια μόλι ολοκληρώσατε ένα από μοντόρο, χωρί διακοπέ, σε μία και μόνο εργασία. Νούμερο 5. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα θα μου πείτε τι διάλειμμα είναι μόνο 25 διάδουλεψα. Δεν είπα να κάνετε ένα διάλειμμα ή δύο ώρε διάλειμμα. Κάντε ένα διάλειμμα για 5 λεπτά. Πάτε μερικέ αναπνοέ, κάντε διαλογισμό, κάντε μερικέ διατάσει, κάντε ένα καφέ, κάντε μερικά burpees, ή κάντε κάτι για να ξεφύγετε από εκεί, κάνετε κάτι που να μην σχετίζεται με την εργασία που κάνατε. Οπότε κάντε ένα μικρό διάλειμμα για 5 λεπτά και μετά συνεχίστε με το επόμενο απομοντόρο για άλλα 25 λεπτά. Νούμερο 6. Κάθε 4 απομοντόρο, κάντε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Μόλι ολοκληρώσετε 4 απομοντόρο, δηλαδή περίπου 2 ώρε εργασία. Κάντε ένα λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα, το οποίο μπορεί να ειναι εξοχό 15-20 λεπτά ή ακόμα και 30 λεπτά. Αυτό το διάλειμμα, όπου ασχολείστε για λίγο με κάτι άσχετο με την εργασία σα, βοηθάει το μυαλό σα να κάνει ένα μικρό reset, ώστε να μπορεί καλύτερα να εστιάσει στην εργασία που έχετε να κάνετε στα επόμενα 25 λεπτά. Τι δύο πρώτε μέρε που το εφάρμοσα, έβγαλα περισσότερη δουλειά από ό,τι είχα βγάλει τι 7 προηγούμενε ημέρε. Ακόμα και αυτό το βίντεο που κάνω τώρα το ετοιμάζομαι με πομοντόρο. Είμαι ήδη στο δεύτερο πομοντόρο. Την ώρα που δουλεύετε σε ένα πομοντόρο. Αν τυχόν χτυπήσει ένα τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε να το σηκώσετε, αλλά και να μην το σηκώσετε. Το ποντόρο όμω συνεχίζει να τρέχει. Το ποντόρο δεν σταματάει ποτέ. Αν το σηκώσετε και είναι κάτι που μπορείτε να το απαντήσετε σε ένα-δύο λεπτά, το κάνετε και συνεχίζετε το ποντόρα σα. Αν είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο, το σημειώνετε στο χαρτί σα και όταν τελειώσετε το ποντόρο, το προγραμματίζετε για το πότε το κάνετε. Επίση, αν την ώρα που δουλεύετε σε ένα ποντόρο, σα έχει μια σκέψη, π.χ. να βρει μια συνταγία, ε, το μουσακάτω που θέλω να κάνετε το μεσημέρι. Το γράφτες σε ένα χαρτί με εργασίες και ψάχνετε τη συνταγή μετά, αφού τελειώσετε το Πομοντόρο ή αφού τελειώσετε τη δουλειά που έχετε να κάνετε. Προφανώς μια εργασία μπορεί να πετύχει περισσότερα από ένα Πομοντόρο. Μια δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιώ στο κινητό μου για να το προγραμματίζω αυτό λέγεται «GymBoss Timer», αλλά μπορείτε να βρείτε και άλλα timers ή υπομοντόρο timers αν ψάξετε στο App Store ή στο Play Store προέκυψε τεχνικό πρόβλημα και για κάποιο λόγο χάθηκε το βίντεο, δεν ολοκληρώθηκε, οπότε θα συνεχίσω το υπόλοιπο από εδώ. Αυτό που έχω δει, λοιπόν, είναι ότι βγάζω πολύ περισσότερη δουλειά με αυτόν τον τρόπο, είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώνω νωρίς με τις πιο σημαντικές εργασίε της ημέρας. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, το μεσημέρι, το απόγευμα, δεν σκέφτομαι ότι άφησα πολύ δουλειά και ότι δεν έκανα πολλά σημαντικά πράγματα σήμερα και ότι θα πρέπει αύριο να προλάβω να κάνω περισσότερα. Όχι. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έχω ολοκληρώσει τα σημαντικότερα μέσα στην ημέρα μου και μετά όλη την υπόλοιπη ημέρα Είμαι πιο ήρεμο και μπορώ να εστιάσω περισσότερο στα υπόλοιπα σημαντικά πράγματα τη ζωή μου, που είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, τα χόμπι μου, οι προπονήσει μου ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, πώ θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο στη δουλειά σα. Θα μπορούσατε να κάνετε τηλεφωνήματα σε διαστήματα των 25 λεπτών, με μικρά διαλύματα ενδιάμεσα, για να τοθείτε να πάρετε μερικέ βαθιές αναπνοές, να πείτε να ποτήρινε νερό, να πάτε το και κάτι τέτοιο. Θα μπορούσατε να κάνετε τι παρουσιάσει σα να διαρκούν 25 λεπτά. Θα μπορούσατε να κάνετε τι εκπαιδεύσει σα. Χωρισμένοι σε τμήματα από των 25 λεπτών με πεντάλεπτα διαλύματα μουσική ή διατάσσεω ενδιάμεσα. Με ποιου άλλου τρόπου θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, αφήστε ένα σχόλιο. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr το seminar, βάλτε το email σα για να δείτε τώρα το πεντάλεπτο βίντεο, στο οποίο εξηγώ του 4 τρόπου για να βρίσκετε πελάτε και συνεργάτε. Δείτε το ακόμα και αν δεν έχετε ακόμα επιχείρηση. Θα καταλάβετε γιατί βλέποντα το όλο. Οπότε ανακεφαλαιώνοντα. Νούμερο 1. Επιλέξτε μια εργασία που θα θέλετε να ολοκληρώσετε. Νούμερο 2. Βάλτε χρονοδιακόπτη για 25 λεπτά. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στη συγκεκριμένη εργασία μέχρι να χτυπήσει η ειδοποίηση. Νούμερο 4. Όταν τελειώσει ο χρόνο και χτυπήσει η ειδοποίηση, βάλετε ένα τικ και ένα νι. Νούμερο 5. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα 5 λεπτά. Νούμερο 6. Κάθε τέσσερα πομοντόρο κάντε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, 15 με 30 λεπτά. Και να θυμάστε ότι το πομοντόρο δεν σταματάει και αν προκύψει κάποια σκέψη ή ένας περισπασμός κατά τη διάρκεια του πομοντόρο, σημειώστε το στο χαρτί σας για να ασχοληθείτε με αυτό αργότερα και συνεχίστε κανονικά το πομοντόρο σας. Εσείς έχετε εφαρμόσει αυτή την τεχνική ή κάποια άλλη τεχνική για να μείνετε εστιασμένοι στις εργασίες σας. Μοιραστείτε το στα σχόλια. Γεια σας.